Čaute všetci, prečítajte si mu najnovší článok na blogu, ako byť prvý na internete na lokálne výrazy vo vašom meste, ako je napríklad Zeloz Bratislava alebo Krčma Košice. V blogu rozberám viaceré metódy a postupy, ktoré zaručené pomôžu, taktiež vám prinášam viaceré tipy na vylepšenie vašho webu, mám tam minimum teórie a veľa praktických príkladov. Moje meno je Tomáš Kolňa, pýta sa o prácu ako konzultant.